Наталя приїхала до Миколаєва із розбитого росіянами селища Луч. Каже, на свій день народження 24 лютого очікувала зовсім інших подарунків. Евакуювалася разом із дитиною, за якою потрібен постійний догляд. «У мене дитина з доциферної негідності, ну, саме таке найобхідніше. це памперси для дитини. Це також найбільше не вистачає. А так, в принципі, нормально. Щоб трошки з водою наладилися, тоді взагалі все буде гаразд. Ну і тепло, звісно, тепла трохи не вистачає». Зоя Сергіївна – односельчанка Наталі. Три місяці жила в підвалі. До Миколаєва допоміг дістатися священник. Каже, за допомогою сюди приходить вперше. Позвонили мені всередині і сказали, що 에, приходите за пайко. А я говорю, я нікуди не писала, не приходила. 에, там в одному місці отримаю. Вони кажуть, ми вас записали в тиском біженців. Процес підготовки до видачі пайко розпочинався десь два дні тому. Ми почали з того, що в нас є окрема база даних ВПО. Е, мені поставили завдання подзвонити їм, запросити до нас. Ми просили людей принести з собою довідку ВПО або паспорт. Можна через дію. Були випадки, що люди казали, що в них немає, на жаль, зараз документів. Тобто ми це все також розуміємо, ми запрошували їх з ксерокопіями документів. Від ДОФУ переселенці отримували по коробці з енергетичними батончиками. Вага – 2,5 кілограми. Від організації «Розвиток України» кожному 6 літрів води та пакет з продуктами макарони, рис у нас іде, олія, тушковане м'ясо, печиво для дітей. Ще у нас додатково ідуть памперси, але вони йдуть для наших, скажімо, переселенців з Херсону. Проєкт розвитку України став можливим завдяки наданому гранту організації ЯЗАП. Громадська організація подалася, виїхала у нас ну, обґрунтувала і виїхала півмільйона гривень. В межах цієї програми у нас кошти пішли не тільки на гуманітарну допомогу, у нас кошти пішли на психологічну підтримку, на роботу з дітьми. Проєкт гуманітарної допомоги розрахований на 500 людей. На нього виділено до 300 тисяч гривень. Також волонтери планують допомагати безпосередньо жителям деокупованих сіл і міст на півдні України. Насарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.